Guvernul armonizează funcționarea Institutului Național de Statistic. În edina de guvern, de joi, a fost adoptată o hotărâre de guvern care trece insul sub coordonarea premierului prin intermediul Secretariatului General al Guvernului. Este vorba despre o armonizare a legislației. În afel încât să fie în concordan cu prevederile actuale. Consulta-i aici hotărârea de guvern. Iată varianta nouă. Alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins. Institutul Național de Statistic se organizează sublinierei, funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea guvernului sublinierei, în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al guvernului, cu personalitate juridic, având rol de organizare sublinierei, coordonarea statisticii oficiale din România.